אור וצל הם שני אלמנטים שלא יכולים להתקיים אחד בלי השני היום אנחנו הולכים להבין אור טוב יותר בעזרת הבנה של הצל צללים הם כלי עוצמתי שיכול להוסיף עומק, מימד ודרמה לתמונות שלנו כשאנחנו צללים יותר ויותר במחקר שלנו על אור וצל אנחנו מגלים גם שיעורים עמוקים שהם מלמדים אותנו ואישית אני למדתי הרבה על העולם והחיים בזכות הצילום. בסרטון הראשון שלנו על אור, דיברנו על זה שאנחנו צריכים ללמוד דירות אור, ועשינו את הצעדים הראשונים לשם. בסרטון של חשיפה נכונה וצילום במצב ידני, למדנו שאנחנו צריכים להגן על האזורים הבהירים, ההיילייטס בתמונות שלנו, ושלפעמים אנחנו נצטרך לעשות חשיפת חסר, לצלם תמונה החשוכה יותר כדי להגן על ההיילייטס שלנו. יש הרבה חוכמה ברעיון הזה לדעתי, גם לחיים עצמם, שכן, אנחנו באמת צריכים לשמור על ההיילייטס בחיים שלנו ולהחגוג אותם. אבל, תוך כדי שאנחנו עושים את זה ומגנים על ההיילייטס שלנו ובעצם מחשיכים את החסיפה שלנו, אנחנו גם יוצרים יותר צלליות בעבודה שלנו. ולכן, אנחנו חייבים ללמוד להיות חברים טובים יותר של הצל, או לפחות ללמוד איך עובדים עם בצורה טובה יותר. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות בסרטון הזה בעזרת שלושה שיעורים ממש ממש חשובים שלמדתי על אור וצל אז השיעור הראשון ואחד החשובים ביותר הוא על היחס בין האור לצל בואו נרחיב על זה רגע כשהייתי קטנצ'יק בצילום חשבתי שהמצלמה רואה כמון את העולם או שהיא צריכה העולם אבל כשה... כשהייתי בחדר סגור והייתי מסתכל לחוצה דרך החלון, הייתי שם לב שאני יכול ממש בקלות לראות מה שקורה בתוך החדר, מה שקורה גם מחוץ לחדר, בלי שום בעיה. אבל המצלמה שלי לא ככה. זה או שהיא רואה את מה שקורה בחוץ, ומה שקורה בפנים חשוב או שהיא מה שקורה בפנים, ומה שבחוץ ממש ממש מואר ושרוף. לדבר הזה בעצם קוראים טווח דינמי. וכששמתי לב לזה, זאת הייתה הפעם הראשונה שהנושא של דווח דינמי עקה בי באמת, והבנתי שהמצלמה לא יכולה לראות כמוני. דווח דינמי הוא הדווח של האור שבו אנחנו יכולים לראות פרטים אזורים הכי חשוכים, לאזורים הכי בהירים בתמונה או בעין שלנו. וזה בדיוק מתאים לנו למה שתיארתי מקודם לדוגמת החדר, שאני בטוח שחלק מכם מזדהים איתה עכשיו. הדווח הדינמי בעין שלנו גדול בהרבה מזה שבמצלמה שלנו. ديما الدوخه של للاعين שלנו הוא كذا אז אדוך דינמי של המצלמה שלי הוא כזה אתה אומר שזאת בעצם החסיפה שלנו במצלמה אז אם אני לוקח את החסיפה שלי ימינה אני בעצם מחשיך את החסיפה שלי נכון כדי לשמור על הפרטים הבהירים ולקבל כמה שיותר פרטים בפתטים הבהירים ואם אני לוקח ס몰ר את הדוخه הדינמי שלי תהחסיפה שלי אני בעצם מבהיר את החסיפה שלי הנה בסרטון של חשיפה נכונה, למדנו קצת על חשיפה חסר בחשיפה şöyle אנחנו נמצמים תמונה יותר חשוכה כדי לשמור על הסייצא בתמונות שלנו אנחנו 고כים את החשיפה שלנו לכיוון ימין אישית, הרבה זמן ניסיתי לגרום למצלמה שלי לראות товועני והייתי בטוח Luxiiط שאני צריך לפתוח את כל האזורים החשוכים בתמונה שלי ולהבהיר אותם וגם הייתי בטוח הרבה מאוד זמן שלה barely רוצה אומר להיות שמח כל הזמן והאמת שהרבה פעמים הייתי מתעלם מכל הדברים הקשים והדברים שהיו גורמים לי להרגיש לא נעים והייתי פשוט מתחיק אותם הצידה ואפילו פיתחתי הרגל ממש מגונה בעריכה כל הזמן הייתי פותח את השדווס ואת שלי והייתי סוגר, מוריד, את ההיילייטס ואת הווייטס שלי וזאת בעיה נפוצה שאני רואה אצל הרבה צלמים מתחילים ומתקדמים עכשיו הבעיה בדבר הזה זה שקודם כל הוא משפיע ואורס לנו בתמונות שלנו את היחס בין הצל לאור וזה דבר שמאוד מאוד משפיע על הקונטרסט בתמונות שלנו אבל חוץ מהבעיה בקונטרסט יש פה בעיה גדולה הרבה יותר והיא שזאת בגישה לא צריך כל צל יש אזורים בתמונה שלנו שצריכים להישאר חשוכים ואני אישית הייתי בטוח שכל הזמן צריך לפתוח אותם הייתי חושב שמשהו לא הגיוני, משהו לא בסדר אצלי בתמונות הם יש לי אזורים כאלה חשוכים אבל זה לא המצב שימו לב מה קורה לשיער שלי כשאני פותח את השדו, אז אם אני רוצה טיפה להבהיר את התמונה שימו לב זה נירא להם תכין כי זה לא. הסהאר צריך להיות שהאר צד שחור. הוא לא צריך להיות יותר מידי ביר בפתוח. חסינו לו רק מה זה משפיה, גם על הצבע שלו, ואיך שהוא נירא. ولכן אנחנו לא צריכים כל הזמן ליזוג, כי הכול יצלנו בתמונה ישאר פתוח, ויותר מזה. אם אנחנו פותחים את השדורז, אם אנחנו משחקים עם הצל בתמונות שלנו, אנחנו חייבים לשים לב לכל מה שקורה בכל האזורים של התמונה. כי לפעמים יכול להיות שאם עכשיו אני אפתח את השדורז, אני יותר אוהב את איך שהרקע ייראה. אבל תוך כדי שאני אוהב את איך שהרקע ייראה, יש לי פה בעיה עם השיער שלי, וזה לא צריך להיות ככה. בדיוק בשביל זה, אנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם מסכות. ולמזלנו, לייטרום ממש ממש שיפרו זה בשנת 2023. התחום של המסיכות שם נהיה מטורף ובסרטון שלנו על התכונאי לייטרום על 2023 עברנו על הכלים האלה וראינו איך עובדים איתם נכון כדי לשמור על איזון בתמונות שלנו וזה ממש ממש חשוב, עוד פעם אני מדבר על איזון בין האור לצל, היחס ביניהם שהוא כל כך חשוב ומשפיע מאוד מאוד מאוד ברצינות על הקונטרסט בתמונות שלנו השיעור השני שאספתי בשבילכם מהדרך והוא גם מאוד מאוד חשוב ולא לא ישנה את חייכם כמו שיעור מספר 3 <laughs> אבל חברים, אנחנו צריכים לאמץ את הצל צללים זה לא רק חושך וידר אור הצל זה כלי מאוד מאוד עוצמתי שעוזר לנו את האור בתמונות שלנו הוא עוזר לנו להוסיף עומק, מימד ודרמה למה שאנחנו מצלמים ואם אנחנו נשתמש נכון יותר בצללים אנחנו נוכל ליצור תמונות יותר מושכות מבחינה ויזואלית שידות לספר סיפור מרתק אז אנחנו צריכים להתיידד עם הצל חברים טובים יותר של הצל שלנו כי האמת היא חברים שהאישיות שלנו מוצבת ומתחשלת בתקופות קשות, בתקופות חשוכות כשקשה לנו ולא רק שאנחנו שמחים ומבסוטים וכשהתחלתי להסתכל ככה על צילום ולמדתי להיות חבר טוב יותר של הצל למדתי גם משהו ממש ממש חשוב לחיים שלי ומשהו שאני רוצה מאוד לשתף אתכם. לקח לי הרבה זמן להקל את זה, אבל היום אני מאמין בדבר הזה באמונה שלמה ועיוורת. החיים הם לא רק אור שמש וקשתות בענן. החיים הם המכלול, זה הרבה יותר מזה. וחיים מאושרים הם חיים שמשתמשים גם באור וגם בחושך כדי ליצור יופי ולעשות טוב. אז כדי להתמחות באומנות של משחק באור וצל, קודם כל שימו לב לתאורה שלכם, שימו לב לכיוון של הצללים לאורך של הצללים שלכם, ולחוזק של הצללים שלכם. תתנסו עם שונות כמו תאורה אחורית ותאורה צידית, שיכולים ליצור צללים מאוד מרתקים בתמונות שלכם. ואל תשכחו לנסות קומפוזיציות בלתי שגרתיות בהשראית הצל שלכם, כדי ליצור תמונות מיוחדות ויפות ומלאות דרמה וכיף. <laughs> דבר נוסף שלמדתי מהמחקר והאהבה המוכה שלי לאור, הוא שאור יכול להיות גם הגיבור בתמונות שלנו. הוא לא חייב להיות רק אמצעי בתמונות שלנו. יכול להיות גם הנוסה כשאנחנו משתמשים ביצירתיות באור בתור הפוקוס המרכזי בתמונות שלנו נוכל ליצור תמונות מושכות עיניים ומעוררות השראה שבטח יתפסו תשומת לב. נסו לשחק עם חשיפות ארוכות עם מגדרות שונות וכלים שונים כמו רפלקטורים ופנסים כדי לעצב את האור והצל בתמונות שלכם איך שאתם אוהבים. תזכרו, האור בתמונות שלכם לא חייב רק לתת כבוד לגיבור בתמונות שלכם. הוא גם יכול להיות הגיבור בעצמו. כשאנחנו משתמשים בו ביצירתיות, הוא יכול להיות כוכב הערב והנושא של התמונה שלנו בעצמו. קחו למשל השראה מהאומן רשד אלבקרוב האוקראיני, שלקח את משחקי האור והצל צד קדימה, והוא בונה מכל מיני חפצים פשוטים ויומיומיים כמו חוטי מתכת וחוטי פלסטיק, כל מיני יצירות מטורפות שעם תאורה בזווית הנכונה, הצל, יוצרות בעצם על הקיר, איפה שהן מהירות, תמונות יפה יפליות ועדינות עם פרטים, וזה משהו שאתם חייבים לראות ולישוב ממנו השראה. <laughs> טוב, עכשיו אנחנו נעבור ביחד על עבודות של צלמים מוכשרים ועטורי כוכבים, כדי ללמוד מהם וללמוד בעצם מהטובים ביותר על צל ואור. תביאו פופקורן, תביאו קפה, ובואו נתחיל. <laughs> בצלם הראשון שאנחנו נעבור על עבודות שלו הוא פן הו עסיני שימו לב בתמונה הזו שצולמה בשנת 1966 איך של הצללים והאור יוצרים פה תנועתיות מאוד מאוד מעניינת שגם הילדה עובדת איתם. תראו את המשחקי אור וצלקן שיוצאים פה פריים בתוך פריים תראו איזה יופי גם החוזק של הצללים פה והכיוון שלהם שמוסיף פה המון, המון ממש ממש יפה בתמונה הזו שכל כולה מדברת אור וצל וקוראים לה Another Dimension יעני מימד מקביל <laughs> צולמה ב-1959 ותראו כשאנחנו מדברים על קומפוזיציה בהשראית הצל על כזה אנחנו מדברים תראו איזה קומפוזיציה לא שגרתית איזה משחק של אור וצל באמת עבודה יוצאת מן הכלל תראו את התמונה הנהדרת הזאת כמה שכל כולה היא של אור וצל וזה עבודות איזה יופי, איך שאין על הבן אדם הזה אור, והוא יוצא ממש מתוך הצללית. אבל התיול שלו והמיקום שלו פשוט מושלמים ביחס לכל מה שקורה פה והמעבר המאוד יפה הזה מהאור, כמעט לבן לגמרי הזה, עד לשחור המוחלט הזה פה בקצה איזה משחק של אור וצל מאוד מאוד, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין קומפוזיציה מעולה, באמת עבודה יפה יפיה הצלם הבא נקרא פרד ארצוג ואגמ א, צלם מולה, מולה, מולה, מולה. סימולר ל tấmונה, היוצץ דופן אזורי. הישתקפו פה, והאור המרכז הזה שאנחנו רואים פה, זה בילחן אור שפוגיא של הבניין זה, והתורה מאוד מודיעה אזורי. שחזורת מה מהחלון הזה, וגם הצלם מאוד ארוך, והחזק שיש פה, ויש אישות מוארת כדי שימקבל את התורה, חורית אזורי. אני כל כך חושבת שנוצרים פה ככה שהאור מגיע מאחוריהם אבל הוא לא מגלה יותר מדי מהם הוא יוצר פה מהיסטוריות, הוא, הוא יוצר פה דרמה, הוא יוצר פה עניין באמת תמונה מאוד נהדרת ושימו לו איך הקווים פה עובדים בצורה מאוד מעניינת, איך כל כך הרבה קווים מתכנסים פה לכיוון המרכז באמת באמת תמונה יוצא דופן עכשיו אנחנו נעבור לאלקס וייב שנולד בסן פרנסיסקו ב1952 שימו לב איך מיסטר ובי יודע לעבוד עם אור בצורה כל כך, כל כך, כל כך ליצירת מופת הזאת של אלקס למשחק עם האור והצל כמובן שיש פה נושא מאוד מעניין וגם נשויים מאוד מעיינוים שמוסיפים פה סיפור ודרמה אבל המשחק הזה של האור והצל שנוצר פה על הפנים שלו והצבעים שהופכים את התמונה הזאת לכל כך הרבה יותר מסתורית ומעניינת ובאמת, באמת כל כך, כל כך יפה עבודה ממש, ממש מעולה בעיניי גם كان שימו לב איך משחקי האור והצל לקחו את התמונה הזאת למקום אחר ממש נראה פה כאילו יש פה שני אנשים כאילו זה מימד מקביל כאילו קורה פה איזה משהו איזה שהיא אינטרקציה בין אדם בין הילד לצל שלו כל כך כל כך מעניין וגם פה התאורה שמוסיפה כל כך הרבה עיצוב ועומק ומימד ונפח לפריים הזה. באמת, עבודה יוצא דופן והצבעים ש... וואו שימו לב כאן, מה קורה פה? איזה משחקי צבעים, איזה משחקי טקסטורות, הירוק על האדום, האדום עם הכחול הכחול פה שלדעתי נוצר בחל מהשמים. באמת, עבודה יוצא דופן, משחק של אור וצל ברמות הכי גבוהות שיש הצלם הזה קוראים ג'ייסון אמפיטרסון ואחד הצלמים המטורפים שעובדים עם אור בצורה הכי יוצא דופן שראיתי שימו לב כמה דרמה כמה עניין, כמה מסתוריות, איזה קומפוזיציה מעניינת תראו את הצל הארוך הזה תראו את החוזק של הצל, הוא מאוד מאוד ברור וואו, איזו מנה מנהדרת יש לו עוד כל כך הרבה תמונות פה ואני לא רוצה לעבור על כולם, כי יש לנו מספיק זמן רק תראו כמה שהבן אדם הזה יודע לעבוד עם וצל בצורה כל כך, כל כך נפלאה איזה קומפוזיציות מה זה זה? ראיתם מתי אישו תמונה כזאת? איזה אדם, איזה צלם. באמת משכמו ומעלה תראו איזה משחק של אור וצל וצבעים וטקסטורות ועניין ווואו אחי איזה יופי של דבר מאוד מאמליץ לכם אה, ללכת ולבדוק את העבודות שלו איזה יופי אה, איך שפה בעיר יותר וכאן כהה יותר והגרדיאנט הזה שנצר פה והאור והצל ו... ממש אהבתי איך שעדה מטוס הזה את כל הרצף על הכל ואני בכלל לא אצפלה אם הוא עשה את זה הבחור הזה קוראים كارتر והוא אחד היוצרים המופלאים, שמשתמש באור וצל כדי ליצור דרמה בין כמו איזה צלם... מטורף, מטורף, איך הוא חייב באור וצל כדי ליצור כל מיני מצבים מטורפים תמונה הזאת קוראים וייב קילר, תראו את הדבר הבא, בום איזה יופי, תראו איך הצל מעצב פה, את כל הפריים, האור והצל פה בעיר, פה כאה, פה כאה, פה בעיר, פה כאה. המון המון המון המון דינמיות ועניין באמת עבודה יוצאת דופן מאוד ממליץ לכם ללכת ולבדוק את העבודות שלו אני מקבל ממנו כל כך הרבה השראה ואני אש אשחזר את הסצנה הזאת שהוא כל כך אוהב לעשות בכל כך הרבה צורות עם הדלת ועשן, ואתם תראו את העצמי מהמשך איזה פשוט מתורף <laughs> איזה יופי אה? ממש ממש יפה אור וצל וכמה חוזק ועוצמה יש לדבר הזה ראינו שכל יצירות האמנות הגדולות משלבות ביחד אור וצל בצורה מופלאה וסיפרתי לכם גם ממש קצת על כמה שלמדתי מזה לחיים שלי אבל אני חייב להיות כנאיתכם, אני מרגיש כנות מסוימת להעביר הלאה את כל הרעיונות המופלאים שנתקלתי בהם ובנוסף לאהבה המוכה שלי והמחקר האין סופי על צילום נראה לי שאתם גם רואים שאני קצת טוב לפחות הזאת 40 סרטונים ואני די עקבי <laughs> השמחה זה משהו שאני עובד עליו ובשמונה שנים האחרונות אני חוקר גם אושר ושיפור עצמי ואני חייב לספר לכם שמאז שאני זוכר את עצמי אני בן אדם שהוא מאוד מאוד אוברטינקר אני מאוד מאוד חושב על דברים בצורה בלתי פוסקת ותקופה ממש ארוכה זה מאוד מאוד הפריע לי וניסיתי להילחם בזה ומבחינתי זה היה המקום החשוך שלי זה היה הצל שלי וניסיתי להימנע בזה בכל מחיר ואפילו הייתי שונא להיות לבד בגלל זה. עד שהבנתי שבמקום לנסות להימנע מהמחשבות הבלתי פוסקות האלה, אני צריך להפוך את הראש שלי למקום שיותר טוב לי להיות בו. התחלתי להתיידד עם הצל שלי. ואושר עניין אותי, אז התחלתי לחקור אושר, ואיפה כל ילד דורזים חוקר משהו? באינטרנט. חקרתי וגיליתי ש'אדם היחידי שישארתי איתי לנצח הוא אני. גיליתי שרוב האנשים בכלל מבלים את החיים שלהם, פה, בתוך הראש שלהם, אנחנו יכולים בכלל להיות במחשבות על אירופה הקלאסית בממולדת של סבתא, ואנחנו בכלל לא עם סבתא בממולדת שלה גיליתי שאין לנו ברירה אלא להיות החברים הכי טובים של עצמנו גיליתי שאנחנו חייבים לקבל, להכיל את עצמנו את שלנו, אבל גם את החושך וגם את הצל. אני יודע שזה משפק מומילים גדולות, אבל אם יוכשר להגיד משהו הדבר היחידי שבאמת שליטה עליו בעולם זה אנחנו הדבר היחידי שבאמת יש לנו פוטנציאל שליטה מלא עליו בעצמנו זה המחשבות שלנו ואולי אין שליטה מלאה על המחשבות שלנו אבל נראה לי שאם היינו משיגים קצת יותר שליטה אז היינו מרגישים קצת יותר טוב כי נראה לי שאתם מסכימים איתי על זה שהמחשבות שלנו מאוד מאוד מקשורות לאיך שאנחנו מרגישים אני בטוח שתסכימו איתי גם שכשאנחנו מרגישים טוב אז אנחנו חושבים מחשבות טובות וכשאנחנו מרגישים רע אז אנחנו חושבים האם נוכל ללכת הפוך? האם נוכל לחשוב מחשבות טובות ואז להרגיש טוב כתוצאה מזה? בזמן שאתם חושבים על השאלה הזאת יש לי עוד שאלה בשבילכן האם אנחנו יכולים להתרכז באמת ביותר ממחשבה אחת? ובזמן שאתם חושבים על זה מה אתם חושבים על פיצה עם זיתים? אוי תראו איזה מעניין עכשיו חושב אתם חושבים על פיצה עם זיתים אוי אתם לא חושב örcombcion דבר איך רוצים VER Bread מעניין וכשאתם לוקחים את כל החומר הזה למחשבה, אני רוצה לחזור רגע למושהו שאמרתי מקודם. אני לא חושב שאנחנו באמת צריכים להשיג שליטה מלאה למחשבות שלנו. אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים להיות אקטיביים בתהליך. אני כן חושב שאנחנו צריכים לתת להם לרוב וללכת, אבל לא לפחד לקחת שליטה. ובלקחת שליטה, אני לא מתכוון ללסלק כל מחשבה רעה ושמפרעה לנו ושלא אני מתכוון לבחור ולהיות השומר סף בראש שלנו ולבחור את המחשבות שנכנסות אלינו לראש ולהשיר אצלנו בראש ובתוך הגן המופלא הזה שקוראים לו הראש שלנו רק את המחשבות שטובות לנו, רק את המחשבות שעוזרות לנו להתקדם אני לא מתכוון ללסלק כל מחשבה שמטרידה אותנו כי החיים עם הכל ביחד ויש מקום להכל וכמו שהשמיים תמיד מתבהרים, כל ענן חולף וגם זה יעבור אבל מה קורה כשאנחנו תקואים ב Kalau פיין סופי שלה מחשבות שלא מהאילות לנו או שאנחנו חושבים מחשבות שאנחנו יודעים שהן לא טובות לנו מה קורה אז? אנחנו צריכים להיות שומר הסף של המחשבות שלנו כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו המחשבות שלנו משפיעות על איך שאנחנו מרגישים ואם הן יכולות להשפיע על איך שאנחנו מרגישים הן יכולות להשפיע על איך שאנחנו מתנהגים ואם הן יכולות על איך שאנחנו מתנהגים הן יכולות בסופו של דבר להשפיע על האופי שלנו. ואם הן יכולות להשפיע על שלנו, הן יכולות להשפיע על איך שאנחנו רואים את העולם ועל החיים שלנו. ואם הן יכולות להשפיע על איך שאנחנו מרגישים ועל החיים שלנו, ובסופו של דבר על העתיד שלנו. איזה מחשבות מעסיקות אתכם ברוב היום?